Desítky běžců se během uplynulé soboty zúčastnily charitativní akce Běh pro paměť národa, která se konala na Novém Hradci Králové v okolí Běříčky. Dnes očekáváme, že se zde zúčastní přes 100 běžců ve všech bězích, a to ať už to je ten rodinný, ať už to je dětský běh nebo běh na 5 a 10 km. Je to třetí ročník v Hradci Králové a pátý ročník v České republice. Do běhu pro paměť národa se skutečně zapojily všechny věkové kategorie od těch nejmenších přes rodiny až po maminky z kočárky. Koukám, že za ním někdo zrychluje, a máme vítěze. Smyslem akce Běh pro paměť národa je nezapomenout na osudy politických vězdňů, válečních veteránů, obětí holokaustu, dizidentů, prostě všech bojovníků za svobodu, kteří se v jakékoliv době vzepřeli totalitní moci a nevzdali se. My jsme běželi už minulý rok a moc se nám tady líbilo a myslím si, že to je výborná akce a že bychom měli vzpomínat a hlavně nezapomenout na to, co se stalo uh, před, já nevím, 40-50 lety nebo i na to prostě na to hrozný. Na to by si jako lidi měli pořád vzpomínat aby se to neopakovalo. Právě národní sebevědomí si můžeme určovat na základě toho, že známe vlastní minulost a na základě toho, že nasloucháme pamětníkům klíčových událostí 20. století, protože díky tomu se dají předávat generační zkušenosti. Vítěžek běhu pro pamět národa umožní natočit a uchovat další osudy pamětníků.